Schimbare de proporții în tenisul masculin, legendarul Roger Federer a fost detronat, Rafa Nadal a noul liber. Nadal a fost pentru prima dată pe locul 1 în urmă cu 9 ani, sublinierei juntate, 18 august 2008, la vârsta de 22 de ani. De atunci, el s-a aflat 168 de săptămâni pe această poziție, inclusiv săptămâna în curs. Federer, care a devenit cel mai vârstnic liderat, la 19 februarie, a acumulat 309 săptămâni ca numărul 1 mondial. Nadal este neîntrerupt în top 10 at, din 25 aprilie 2005. În istoria ierarhiei ATP, care începe la 23 august 1973. William Stase, primul lider, spaniolul este al subliniere apteleajuctor ca numre de sepetemâni în fruntea clasamentului, la două de americanul John Genroe, al subliniere a Selea. Rafael Nadal a fost pe locul 1.46 de sepetămâni, între 18 august 2008-5 iulie 2009-56 de sepetămâni. Între 7 iunie 2010 sub subliniere i 3 iulie 2011. 39 de septemâni între 7 octombrie 2013 subliniere i 6 iulie 2014 subliniere i 26 de septembrie. Între 21 august 2017 subliniere i 18 februarie 2018. Doar Federer, 309, Pete Sampras, 286, Ivan Lendl, 270, Jimmy Connors, 268, Novak Djokovic, 223, subliniere Inc. 170, au pe subliniere trecut mai mult timp ca lideriat. În această săptămână, pe locul al treilea este croatul Marin Cilici, cu 4.985 de puncte, urmat de finalistul de la Mia, germanul Alexander Zverev, cu 4.925 de puncte, în urcare pozicie, sub de bulgarul Grigor Dimitrov, cu 4.635 de puncte, în coborure pozicie. liniere, Pictorul Miami Open, americanul John Misner, a urcat 8 locuri. Subliniere: ia acces pentru prima dată în top 10, pe poziția 9, cu 3125 de puncte. Marius Copil a urcat 2 locuri, până pe 82, cu 680 de puncte. La dublu, Horiate cu semencine pe locul 12, cu 4890 de puncte, iar Florin Mergea a urcat de pe 79 pe 78, cu 1041 de puncte, conform Newsro.